Már, a, már, már oké, azt mondja, hogy már vagyok, nyitott rá. Köszönöm, szia, szia. Igen, mert ezt némítottam el a helyet. Jó, Jó tehát a lényeg az, hogy itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Na, mi baj van? Etikátlan. Etikátlan. Semmi sem jó. Semmi se sem se jó? Minimálisan? Sok az elnyomás. Emberek hűítése is van? A Szeretet hiány. Szeretethiány. hiány. Mi, milyen dezinformációra gondolsz? például ez a mostani a vírusra vírusra? aha de hát figyelj, nem csak a koronavírus hát mit tudom én a, a fő médiában mondjuk a tévébe hogyha megnézed a híreket akkor nem hiszem hogy van-e olyan híradó híradó, illetve, nem hírek, híradó amely mondjuk az elmúlt nem tudom hány évben mióta elkezdődött ez a bevándorlási láz ugye a, vagy, e, Európába ugye mondhatnánk azt hogy migráció hát, na most azóta szerintem nem volt -e olyan hirdadó, amiben ebben ne foglalkoztak volna tehát a, ugye az elsődleges tévémédiáról van szó na most de ez már kevés, már csináljunk egy kis vírus kérdést is, nem? hát persze mert ugye már nem annyira új hír a migráció, most már új hírek kellenek tehát amire hát ha jobban figyelnek az emberek, mert már ez a migráció kérdés ez ellaposodik, tudod már kezd ellaposodni és valamit itt frissíteni kell tudod jó, szóval maga migráció is egy nagy baromság volt ebbe bármit is foglalkozni itt Magyarországon hát a németeknek meg a nyugati jól menő, jól futó országoknak kellett volna ezzel foglalkozni nekünk semmi, mi akár ebből üzletet is csinálhattunk volna simán simán, ami annyit jelent, hogy mint amit a görögök is csináltak tehát most gondoljátok bele, csak ezzel kapcsolatban egy adat, hogy Görögországban az életszínvonal körülbelül háromszor magasabb, mint nálunk. Na most és oda mennek a migránsok, ugye a nagy része azon keresztül jött be Európába, és oda mentek, és onnan mentek tovább, északra. Ugye? Tehát magyarul csak Görögországot csak átutazó területnek gondolták, tehát nem akartak ott letelepedni. Pedig háromszor magasabb az életszínvonal, mint nálunk akkor nem tudom, ki volt az, az elmebeteg, aki azt gondolta, kezdettő fogva, hogy majd itt akarnak nálunk letelepedni, ahol harmada az életszínvonal. De, mert az elmebeteg volt, meg az is, aki ezt elhitte, hogy valaki majd itt akar közülük letelepedni, és nem Görögországban eleve melegebb van, jobb az életszínvonal, stb. stb. mert ugye ők meleghez szokottak tehát mi voltunk araboknál, mondjuk Tunéziába és ilyen 16-20 fokban ők már kucsmába jártak meg, meg téli kabádba, érted? szóval, szóval lényeg az, és, és ráadásul ugye megnézed ezeket a migránsokat, ezek 90%-ban fiatal férfiak és akkor hova a családot? Tehát amikor a magyarok migrációba mentek, akkor vitték a családot tudod. Mondjuk az 56 környékén, vagy 56 után. Hát vitték a családot. Ha nem egyedül ment ki a férfi, hanem vitte az egész családjá. Tehát ha a migrációról beszélünk, akkor emberek együtt viszik a családot. Nem ott hagyják, és nem csak a fiatal férfiak mennek. Ha mi a fiatal férfiakat üldözik ott csak? És mi van a többiekkel? Na ugye megnézzük meg, szó másik, ezt a hülyeséget, megint ezt a vírus víruskérdést, ezt a koronavírust. Azért mondom, hogy hülyeség, mert ugye mit tudom én, meg, most vagy a 30 ezer megbetegedés van a világban összesen. Vannak nyilván nagy része Kínába. Nagyon nagy része, mert a Kínán kívül alig van megbetegedés még. Na most, ha Budapesten van egy influenza, hát több ember betegszik meg, mint 30 ezer. Nem az egész világban. ...ról beszéltem, hanem egy városról, érted? Na és tudod milyen kis szám? A számolt ki a 8 milliárdhoz képest az a 30 ezer, az tudod milyen kis szám? Sőt még a 1,4 milliárdos Kínához képest is az a 30 ezer, az tudod milyen kis szám? Mintha itt Magyarországon mitől milyen 100 ember megbetegedne, érted? Hát mi az? Semmi. És és ráadásul a halálozási ráta 2%, magyarul 50-ből 1. Hát az influenzánál van ilyen arány. Sok magasabb. Ott magasabb. Sok magasabb. Sőt, magasabb. Sok. Most akkor miről beszélünk, érted? Tehát volt egy olyan 2003 ban volt valami megint a járványszerű valami, valami híres volt, én nem emlékszem rá, megmondom őszintén. A valami igen ilyesmi, nem, mi volt? Sars. Valami sarsz, mit tudom valami ilyen járvány annak ötszöröse volt a halálozási, halálozási rátája, érted? Ötszöröse. Tehát ami azt jelenti, hogy 10%, nem egy 2%, és ezt valaki beleszi, érted? És emberek ehhez bedőlnek. Tehát gyakorlatilag azok halnak bele, akiknek totál le van gyengülve az immunrendszer. Hát az meg így járt, hát valahogy meg kell halni, nem? Hát most ha valakit elüti az autó, vagy meghal mondjuk egy vírustól, nem mindegy akinek meg kell halnia, az meg kell halnia, nem? szóval a lényeg az, hogy és az emberek beveszik ezeket a maszlagokat, érted? És, és erről pofáznak, bocs, hogy ezt kell mondanom de úgy látszik nincs jobb dolguk, meg nincs jobb témájuk, tudod? szóval az emberi hülyeség, az jó mondja a mondás, hogy az emberi hülyeség az határtalan Jó, ja, de ugye mi nem ezzel foglalkozunk, csak hogy foglalkozzak ezzel a témával is egy kicsit. Egyébként nem tudom, láttátok-e, a Facebookra főraktam ezzel kapcsolatban egy, egy üzenetet. Nem én foglalkoztam ezzel a kérdéssel, csak megosztást. Tehát főraktam a weboldalunkra azt a YouTube-os videót, és azt megosztottam a Facebookon. Láttátok? Hát így van az enigmás srác, ha így valakinek mond valami, az foglalkozott egy ilyen 14 perces videóban a magával a koronavírus kérdéssel. Jó? De nem akarom őt ismételni, nézzétek meg, mert gyakorlatilag ott van mögött, tehát ilyen furcsa véletlenek vannak ebben a koronavírussal kapcsolatban. Jó? Tehát ilyen, Ilyen nagyon furcsa véletlenek. Jó, az ember egy kicsit belekapírgál a dologba. Jó? Egyébként föl van az oldalunkon, tudjátok ott tudjátok megnézni, ahol a, a szervezésben vannak a, a szervezés segítő linkek, és ugye vannak az idegen videók, és annak a legelső videója az idegen videóknak a legelső videója, jó? tehát ott megtaláljátok és föl tudjátok tenni esetleg ha szeretnétek az oldalatokra föltenni jó, na de haladjunk tovább, szóval egy elég érdekes világban élünk ha jobban megnézzük és szerinted mi várható ha ebbe az irányba halad tovább a világ? hát mondhatnánk azt, hogy még nagyobb hűítések, <gül> meg még rosszabb stb. stb. tehát minden még rosszabb na most tehát én, én még nem olvastam olyan előrejelzést szakemberektől azok a szakemberek gazdasági vagy spirituális szakemberekről beszélek tehát vagy gazdasági vagy spirituális szakemberekről én pont olyan szerencsés helyzetben vagyok hogy mind a kettőben szakember vagyok de általában a legtöbb ember az vagy spirituális területen szakember vagy gazdasági területen ritka az hogy valaki mind a két területen szakember legyen és ugye a spirituális vagy gazdasági szakembereknek az idei évre az előrejelzése az mind eléggé negatív, én még egy pozitívat se hallottam tehát ami azt jelenti, hogy, hogy hát föl kellene készülni a, a, arra a jövőre ami, ami várható, jó? tehát ami várható tehát ez mind szellemileg fel kellene készülni mind fizikailag fel kellene készülni a fizikailag az azt jelenti, hogy hogy fogd vissza a költekezéseidet teljes egész és tartalékolj, jó? ez az egyik, másik kezdj el olyan tevékenységgel foglalkozni ami plusz bevételt okoz, hoz létre, jó? És, és kezdj el szellemileg teremteni jó? tehát ez most egy képzés is amit most mondtam csak nem mondom a módszereket, jó? hogy mit, hogy kell megcsinálni, csak azt mondom, hogy mit csináljatok. Hát az, hogy mit, hogy kell megoldani, azt nem itt tanítom. Jó? Tehát részletekben, módszerekkel kapcsolatban nem megyek bele az első részben. Szóval a lényeg az, hogy, tehát én még nem hallottam olyan gazdasági szakembert, vagy olyan spirituális embert, aki ezzel az évvel foglalkozott volna, és ezt pozitívra mondta volna. Jó? Tehát itt komoly problémák lesznek ettől az évtől. Jó? És mondok csak egy példát, jó? Tehát az összes valutához képest a magyar forint még soha nem volt ilyen kevés. Jó? Ennek utána kéne nézned hogy a magyar forint olyan mértékben kezdett el romlani az elmúlt pár hónapban hogy minden rekordot megdöntött már és folyamatosan romlik jó? na most érdekes módon a cseh meg a lengyel zlottyi nem nagyon érdekes, mondom még egyszer a cseh meg a lengyel zlottyi, az nem romlott. A forint romlott. Magyarul az azt jelenti, hogy az életszínvonalunk csökkent. Oké? Tehát a magyarok életszínvonala már csökkent. Na most, olvastam egy statisztikát. Ez a KSH felmérése, vagy statisztika, nem felmérése, bocsánat, statisztikája. Hogy a magyarok nem, nem, nem úgy kezdődött, mert két statisztikát is olvastam evel a kapcsolatban. A tavalyi évben nem tudom, tudjátok-e, hogy a szállások, tehát az elfoglalt szállások száma mennyivel szaporodott az előző évhez képest? Majdnem duplázódott, képzeljétek el. Soha Magyarországon, ennyi külföldi vendég nem volt, az is egy statisztika, azoknak is a mértéke valami óriási számmal nőtt, és a magyar vendégek száma is óriási számmal nőtt, de mondom legnagyobb számban az eltöltött éjszakák száma nőtt, az majdnem duplázódott. Én ezt ugye felfedeztem a kereséseknél, mikor a vezetőire kerestem szállást, hogy Régen pár évvel ezelőtt, még mondjuk 98-ban, még mit egy-két pár hónappal előtte simán lehetett szállást foglalni, tavaly már nem. Na most de erre azt mondtam, hogy semmi gond. Amint az emberek elkezdik érezni a saját bőrükön a válságot, majd visszafogják magukat. <gül> Jó? Tehát az emberek egyszerűen azt gondolják hogy a legfontosabb dolog az attól lesz valaki boldog ha költekezik ezt gondolják az emberek tehát vásárolnak, költekeznek, érted? tehát ez a boldogság kulcsa Magyarországon meg egy az egybe boldogság kulcsa a költekezés. A boldogság másik kulcsa, ha menjünk üdülni. Az a másik kulcs. És akkor elmész, mit tudom én, ott vagyunk a vezetőképzően, és megnézzük az ott lévő üdülőket, és mintha savanyú borkát tettek volna. Né? Hát ha valakinek az a boldogság kulcsa, hogy mennie kell üdülni, akkor legalább látszódna az arcán érted? ott az ott lévő embereknek, de kivétel nélkül egynek se látszódik az arcán hogy ő boldog lenne attól hogy üdül de most gondoljátok végig hogyha ilyen növekedés volt a vásárló, ja igen a másik statisztika meg az hogy hány százalékkal nőtt a tavalyi évben az elköltött pénzek százaléka az is ilyen, hát jó az nem duplája de, de jelentős mértékben tehát mondhatjuk azt hogy a magyarok sose költekeztek annyit mint tavaly jó? És akkor ez az életszínvonal mérce, hogy mennyit költek ezzük. Ez komolyan mondom. És akkor képzeld el, mekkorát fogják szívni a fogukat az emberek, mikor azt mondják, hogy bejön a válság, és akkor kemény nadrág szorítás van, tehát a szí szorítás. És a közemberek az emberek, azt, mondják, azt gondolják majd, hogy jaj Istenem, miért mentünk ide, miért kötöttünk arra, nem, hogy ezt a pénzt megspóroltuk volna. De hát forintban nem nagyon érdemes porolni, főleg nem bankban, mert ha megnézzük, hát amilyen mértőkül a forint romlás mondom a nyugati valutákhoz képest, hát az azt jelenti, hogy akinek bankba tartja pénzét, annak folyamatosan romlik a pénze. Tehát én nem tudom, hogy, tehát hogy fogják ezt az infláció, inflációs dolgokat majd propagálni, mert meg hogy hozzák ki az inflációt, amikor hatalmas mértékű pénzromlás indult el a forint tekintetében. Tehát már ilyen, mit tudom, pár hónap alatt lassan ilyen 10%-os pénzromlás volt. Pár hónap alatt. És akkor azt mondják, hogy Magyarországon, mit tudom, az infláció 4%. Hát pár hónap alatt, mit tudom, 10%, majdnem 10%-a pénzromlás, hogy lehet 4%-os infláció egy évre vetítve és akkor ezt ki hiszi el? No, no, nem hiszitek? nézzétek meg, menjetek föl olyan oldalakra ahol lehet látni hogy a forint tehát a devizák árfolyami hogyan alakultak be tudod állítani egy hónapra egy napra három hónapra, fél évre, egy évre, öt évre, akármennyire be tudod állni, hát, és nézd meg a grafikon, és nézd meg hogy milyen mértékben csökkent csak mondjuk az elmúlt három hónapban jó? a forint értéke és nagyon érdekes módon a, a lengyeleknél meg a cseheknél nem, de hát ugye tudjuk hogy mi kötöttünk egy olyan megállapodást Izrael állammal hogy ők ide kötözzenek be ugye ezt tudjátok? ezzel nem, nem mostanában kötötték ezt a megállapodást, meg nem én hanem ezt még Gyurcsán kormány idő alatt igaz, hogy amikor kormányváltás volt akkor ugye a, az Orbán kormány az ezt megerősítette ezt a szerződést, ezt a megállapodást és ugye azt is tudjuk, hogy elég nagy arányban történik a betelepülés és ugye ők nekik már évek, már mikor beszéltem erről hogy a forintot le fogják értékelni, emlékeztek? azért hogy ők olcsony, olcsóbban tudjanak ingatlant venni itt Magyarországon emlékeztek erre, mikor erről beszéltem? na ez most már most van, jó? tehát ezt, ezt mondtam a jövőre nézve ez a jövő ez most bekövetkezett, jó? tehát nyilvánvaló hogyha a forint értéke az összes valutához képest a békafenekére megy, akkor a valutákhoz képest pénzért megveszik a külföldiek a magyar ingatlanokat, de az azt jelenti, hogy a magyaroknak nem lesz olcsó az ingatlan, hanem a magyaroknak drága lesz, mert a saját pénzükhöz képest ugye nincs ingatlan árcsökkenés hanem csak a valutákhoz képest van hingatlan átcsökkenés, érted? szóval egy, egy jó kis világban élünk, ahol, ahol gyakorlatilag egy olyan világban, ahol minden a mi malmunkra hajtja a vizet, tehát minden tehát az embereket hűít, hűítik, mi pedig tudatosodásra neveljük az embereket, vagy próbáljuk nevelni, hát mi nyilván nem akarunk senkit se nevelni, csak ugye próbáljuk elérni, hogy tudatosodjanak az emberek, akkor az emberek költekeznek, mi meg azt mondjuk, hogy takarékoskodjanak, és az emberek elszórják a pénzt, mi meg azt mondjuk, hogy fektessenek olyan dolgokba, ami nem tud tönkre menni tehát ami nem tud inflálódni vagy nem tudják csődbe vinni ugye és azt tanítjuk hogy hogyan lehet növelni a jövedelmet most gondolj bele lesz egy gazdasági válság meg a gazdasági válságtól lenne független jövedelmet akkor az úgy egész jó lenne, nem? és akkor az emberek azt gondolják hogy hát de mivel lehet pénzt keresni? hát én tudom, hogy mivel lehet pénzt keresni Meg itt, hát akik itt tanulnak azok tudhatnák, hogy mivel lehet pénzt keresni de, de nem akarják tudni nem akarják tudni, mert ellenségei vagytok a pénznek komolyan? ezt én komolyan mondom nem barátod a pénz, hanem ellenséged tehát én azt látom hogy a szellemi embereknek a spirituális embereknek a 95%-ának vagy még nagyobb arány az pénz az, az ellensége és miért? még jó hogy nem spirituális területtel kezdtem <gül> hanem gazdasági terület, először műszaki, utána meg gazdasági területtel folytattam, még az a jó hála Istennek, nekem nem ellenségem a pénz, nem is volt sosem hát ugye ezzel kapcsolatban van egy mondás hát amit nem szeretsz azt eltaszítod magadtól oké? Okay? amit szeretsz az magadhoz vonzod, nem? és ez érvényes emberekre is, ha nézd meg Akiket nem szeretsz, azt eltaszítod magadtól. Akiket szeretsz, azt magadhoz vonzod. Ennyi. tehát ha már az ember ember van, van egy, ugye egy agy térfogata, az összes többi élőlényhez képest itt a Földön egy jelentősen nagyobb agy térfogata, akkor talán azért, vagy gondolkodjuk. Nem? És nem azért, hogy hogy mondjuk amikor az ember meg, meg, tehát idősebb lesz akkor azt mondják neki hogy hát ez úgy működik mint egy agyalágyút <gül> no haladjunk közbe. Ennyire tudjátok hogy miként működik az ember? én elég jól tudom és szeretném hogyha ti is tudnátok fontos lenne hogy az ember tudja hogy miként működik az ember miként működik az élet az is fontos lenne vagy hogy mik a legfőbb alapelvek az életben az emberek valahogy olyan minthogyha ez nem lenne fontos ezek nem érdek, egy dolog van Mit tudom én, hogy anyagi szempontból, tehát anyag szempontjából az ember minél több anyaggal rendelkezzen, nem? és akkor már boldog is tehát az emberek azt gondolják hogy az a boldogság kulcsa és ha minél több anyaggal rendelkezzek akkor boldog vagyok, ezt gondolják az emberek de ez egy hülyeség de megkérdezem Tőletek, hogy, hogy a test tehát mondjuk ha megkérdeznéd valakit vagy mondanád valakinek hogy az ember fejlesztése az ember fejlődése tehát itt megkérdeznéd hogy fontos-e az ember fejlődése tehát hogy fontos lenne az hogy fejlődj és akkor azt mondja hogy igen és ha megkérdeznéd vajon, hogy mit értesz ezzel? ha most gondold végig, mit fejlődhet? Hm? Hát a testedet egy téren tudod fejleszteni, az izmaidat tudod vastagítani slussz a többi fejlődés az a hízlalás, tudod nem? Mert más fejlődést a testtel nem lehet csinálni. Tehát lehet úgy fejleszteni az ember testét, hogy az izomzata fejlődjön. És mint elvágták volna, nem? Tehát akkor az ember fejlődése az nem a, a test fejlesztéséhez tartozik, és nem a test fejlesztésének a területe, nem? tehát az ember valahogy így evidens, hogy ezt gondolja, hogy, hogy fontos lenne a fejlődésem, nem? tehát hogy fejlődjek, hát jó de mit? fejlődjön a Te testet hogy fejlődjön? hát nem, mondom, hát az izmo, izomzatot is csak egy darabig lehet fejleszteni, nem? tovább nem tudod, hát megnézed a legnagyobb izmú emberek, a badisok a testépítők, nem? de azok már rondák nem? de azoknak már a nőknek se tetszik, mert már olyan rondák így van, tehát férfiak is azt mondják, hogy gusztustalan tehát ha valakinek van mit tudom én egy normális izomzat az, az még elmegy ugye? de hát főleg egy nőnek mikor izmai vannak, na az meg aztán főleg gusztustalan hát az meg aztán főleg tehát ugye akkor érdekes módon a nőknek még nem is az izmukat kéne fejleszteni, nem? de az, az attól meg még rondábbá válik a <gül> valaki, nem? illetve nem még rondábbá nem rondábbá válik jó? tehát még a férfinak az izma az még valahogy elmegy ugye az még hadján, de a nőknél, na mindegy, nem is ez a lényeg hát ízlésekes pofonok különbözőek, de az biztos hogy több embernek nem szimpatikus a, a, az izmos nő, nő és a férfiaknál is az izmos férfi így van, a túlzottan izmos férfi az nem szimpatikus na mindegy, szóval de mit gondolsz miért csinálják azt? hogy ezt mutogatják, tehát régen nem volt olyan hogy ha valami csetepaté van akkor az első dolguk az hogy ne kivetkőzzenek a színészek ugye a filmben és mutogassák az izmaikat, nem? hát régen nem, nem így volt, mint tudom Roger Moore korában még, még öltönybe velekedett és nem levetkőzött de a mai filmekben az összesben azt látod, hogyha valaki verekszik, akkor előtte neki, neki levetkőzik filmesztellenre. Hogy nem a gatyáját is letolja, érted? Nem az fog következni, hogy alsó gatyába ott víválja, még a gatyámat is leveszel, érted, miért bunyóznék, és akkor neki áll majd a filmben alsó verekedni. Mert hogy adlássák a combizmait is, tudod? Meg a vádliát. Ha vassan, itt tartunk. Tudod miért? Hát tudod miért csinálják ezt? Hát mi fejlődés? Hát az emberi, tehát az emberbe benne van az, hogy fejlődni kell. És akkor ezt mutogatják, tudod? Hogy ez a fejlődés. Ez nem a fejlődés. A fejlődés úgy az izmosodás. És akkor nézd meg, egyre több az izmos nő. Régen olyan, hogy izmos nő nem is létezett, de a férfiakban sem létezett olyan, hogy ilyen szuper kigyúlt izmos valaki. Én, lát, én gyerekkoromban olyan embereket ismertem, akik mitől én mázás búzsával simán sétáltak, érted? És főradta egyedül a vállára, meg stb. Sőt, nagyobb súlyokkal. Tehát olyan súlyokkal képesek voltak cipelni, érted? Hogy ma kevés olyan ember van, aki arra képes lenne. De mégsem volt kidolgozott izmai. Tehát a levet között akkor nem volt teleizommal. És akkor ez a fejlődés, tudod? Ezt a mintát mutatják, hogy az emberi fejlődés az az izmosodás. Drága hölgyeim, az a fejlődés, hogy izmosodjatok. Meg drága uraim, az a fejlődés, hogy izmosodjatok. Tehát magyarul korba már nincs fejlődés. Mert időskorban már hiába gyúr az ember, már nem tud tovább izmosodni, hanem úgy kezd az izma elgyengülni, tudod, elvékonyodni de hát nem ez lenne a fejlődés, nem? a fejlődés az a szellemi fejlődés lenne de most képzeld el, hogyha az emberek a filmekben azt látnád, hogy az emberek szellemi fejlődése a fontos akkor ne tántán még az emberek szellemi fejlődésbe kezdenének ez szóval az nagy baj lenne, mert akkor nem lehetne őket hűíteni, tudod? Uh -huh. tehát nézd meg Magyarországon, hogy meghűítették a férfiakat például ugye a nőket az már régen, a férfiakat az elmúlt 20 évben hát nagyobb arányban van Mercedes, Audi meg BMW a lakosság tulajdonában mint Németországban érted? Németországban Mercedes, BMW, Audi azoknak van akik jómódúak Magyarországon meg az utolsó senki is olyat akar venni ezért mész az utcán és azt látod, hogy több Mercedes, BMW, Audi szaladgál, mint szinte több, mint bármi más autó szinte típusba. érted? tehát ez a, tudod, ez a kivagyiság ez a kivagyiság, tehát elérték a magyaroknál, hogy ilyen kivagyiak legyenek ilyen magamutogatók, tudod tehát a, a, ez a testépítés is a magamutogatásról szól, hát ha valaki azt gondolja, hogy nem akkor nagyobb tévedésben van. Ez a magamutogatásról szól. Na nézzük tovább. Mi az értelme az életének hát ez végig beszélgetnénk ezt a kérdést, hogy tudjuk azt, hogy mit válaszolnának rá az emberek körülbelül azt válaszolnának mint hogyha egy állatot megnéznénk hogy egy állatnak mi az értelme az életének akkor azt lehet mondani hogy az emberek azt nyilatkoznak hogy pontosan az az értelme az életemnek mint egy állatnak tehát az állat az mit csinál? eszik, iszik, pihen, nem? Főneveli a kölykeit, nem? és megdöblik tehát az állat ugye nem meghal az legjobb esetben elpusztul, de én még gyerekkoromban mindig az állatoknál azt hallottam hogy az állat az megdöglik, most már az állat is meghal Hát már új világ van, már halnak az állatok, mert nem döglenek, érted? már meghalnak, sőt az állat már lassan fontosabb személy mint az ember egyeseknek még fontosabb mint az ember, az állatában jobban el van mint az emberekkel Hát persze, mert körülbelül annyi tudása van, mint egy állatnak. Érted? Az állattal jól el tud kommunikálni, de egy emberre képtelen. Tehát akkor az azt jelenti, hogy mennyi tudása van? mint ami egy állathoz elég. De annyi már nincs, hogy egy emberhez elég legyen. Persze, ezt most ugye ezt a videót majd le fogjuk adni, gondoljátok mennyi negatív hozzászólás lesz ehhez, aki magára ismert tudod? Hogy ő pont olyan mint amit én most beszélek mert tudod akkor fáj valami ha talál, ha betalál tudod mert akkor fáj, ha nem talál akkor nem fáj szóval lényeg az, hogy így ilyen, ilyen világban élünk de drága barátaim, ezt úgy hívják hogy hülyítés tehát hülyítenek benneteket vedd már észre hogy ez a világ arról szólt hogy te minél hülyébb legyél érted? nyilván nem a szomszéd hülyít téged hanem a hatalom és a hatalom kezében van a média és a média hülyít téged, érted? tehát a média az nem átlag emberek kezében van a média az a nagyon gazdag emberek kezében van tehát a nagyon gazdag emberek felvásárolták a világban a médiát már nem úgy van, mint régen tehát gyakorlatilag már alig van a világban állami média az állami média is hűíti már az embereket ha valamelyik, mondjuk a Magyar Egy az állami kézben van azt hiszem legalábbis de az is hűíti az embereket, ha a hírekben megnézed szóval lényeg az hogy a hatalom a médián keresztül hülyíti az embereket teljes egészében értsétek már meg, fogjátok már föl hogy hűítés folyik a bolygón, nem kis hülyítés, soha nem látott mértékű hülyítés és minden média tele van hülytőkkel hűítő, érted? még a szabad média is ahol az emberek szabadon kommunikálnak, tudod mit csinálnak? Fizetett emberek vannak, akik hülyeségeket írnak. Tehát fizetik őket, hogy direkt hülyeségeket írjanak a médiába. Tehát valahogy gondolkodni kellene, ha már itt van egy agyad, akkor gondolkodni kellene, hogy vajon miért csinálják ezt és ez az út hogy, hogy bevegyem azt a hűtést, amivel hűtik az embereket hát az a baj hogy az emberek nem gondolkodnak nem gondolkodnak hanem körülbelül úgy működnek mint a birka érted? hogy elő kolompol az egyiken a, egyiknek a nyakába a kolomp érted? és a többi meg megy utána egyszer hallottam erre még jobb példát, Amerikában vannak ilyen kis, ilyen kis rákcsálószerű állatkák úgy hívják hogy leming és akkor a leming az azt csinálja hogy elindul egy leming és akkor az egész úgy elindul utána és akkor ezek ilyen millióan tudnak lenni egy csoportban összeverődnek és akkor elindulnak egyfelé, érted? és ők nem tudták megállapítani hogy miért pont arra mennek és akkor azt mondták, hogy azért, mert az az egy indult, és akkor megy utána a többé. <gül> és akkor valaki átveszi a vezetést, és akkor ellenkező irányba mennek. Még nem fedezték föl, hogy miért arra mennek. Téze, az emberek, emberek ezt csinálják. Minden hétvégén lemingeznek. Jön, persze, jön a péntek, és akkor lemingeznek mondjuk a tengerpart felé, vagy a Balaton felé lemingeznek, vagy a Velencei tópartják, vagy szállodák felé lemingeznek, tudod? na most megnézed, megnézed, szó szerint az országutak azok tele vannak lemingezővel komolyan, tehát ha megkérdeznéd hogy mi az értelme annak ahova megy szerintem nem tudnám megmondani, mondjuk 10-ből 8 nem tudnám megmondani hogy ho, tehát hogy értelmes dolgot csinál, érted? tehát értelmest, nem tudnám megmondani hogy mi, a, mi, a, mi annak az értelme amit csinál? Érted? ami ahova éppen megy az autóval de nem fognak ilyen arányba közlekedni hogyha ha jön a válság, tudod majd visszafogják magukat, meg is érdemlik, komolyan mondom, meg is érdemlik hogy féljenek ilyen vírusoktól, persze tudod hogy működik ez, megint egy kis tanítás, de nem mondom meg a módszereket hogy hogy lehet ezzel ellen tenni, De kis tanítás, hát ha az ember leviszik a hangulatját, akkor az immunrendszere legyengül tehát még egyszer mondom, ha az ember rosszabb hangulatban van az immunrendszere legyengül ha még rosszabb hangulatban van, még jobban legyengül, ha még rosszabb hangulatban van, még jobban legyengül Például mondjuk egy félelemben lévő embernek az immunrendszere egy csomó dologgal szemben nem ellenálló. Oké? Okay, egy bánatos embernek még kevésbé ellenálló az immunrendszere. Hát ezért van az, hogy mit tudom én, valaki beteg lesz, lecsúszik a skálán, megbetegszik, és akkor nem is a betegsége viszi el. Hanem mit tudom én, kap egy fertőzést, kap egy vírust, mondjuk egy tüdőgyulladás vírus megtámadja, az meghal tehát én nekem nem egy rokonom tüdőgyulladásba halt meg és nem azzal ment be a kórházba érted? és nem volt tüdőgyulladás amikor bement és kapott egy tüdőgyulladás vírust ami elvitte ennyi tehát ami azt jelenti hogy minél jobb állapotban van az ember annál stabilabb erősebb az immunrendszere világos ez? minél rosszabb állapotban van, minél rosszabb a hangulata a hangulatról szól a történet, minél rosszabb a hangulata annál könnyebben elkap bármilyen betegséget, tehát annál kevésbé működik az immunrendszere, világos ez? jó? na most tudjátok jól, hogy az egészségügy a világ legnagyobb üzlete tehát hivatalos Üzlet, tehát hivatalosan a legnagyobb üzlete akármilyen hihetetlen nagyobb üzlet, mint a kápszer mint a kábítószer persze akik kábítószerrel foglalkoznak, ugye azoknak az is nagy üzlet most gondolj bele, egy szem gyógyszer nem, egy levélgyógyszer el, eladási ára na várjál, nem, fordítva, egy szem gyógyszer eladási ára annyi, amennyire legyártották a levélgyógyszert érted? és ráadásul a gyógyszer árakat még az állam támogatja Nevetséges, <gül> érted? tehát még egyszer mondom tehát egy szem gyógyszer eladási ára annyiba kerül amennyire legyártották a teljes levelet, hát egy levélen olyan 10-20 szem van így van, 10-20 szem, tehát magyarul 10-20 szoros, 10 szoros haszonnal dolgoznak és még állami támogatást is kapnak az eladáskor <gül> tehát a, a gyógyszeripar az a világ legnagyobb hivatalos üzlete, mert a kápszer az nem hivatalos tudod tehát azon van a legnagyobb haszon a gyógyszeriparon semmilyen más hivatalos üzleti tevékenységen nincs akkora haszon mint a gyógyszeren, ezt tudtátok? nem tudtátok? akkor most már tudjátok, jó na most ezért ugye a gyógyszert ha már ilyen jó hasznot tud hoznia hát megnézed a gyógyszergyárak, zöme az, az multinacionális kézben van multinacionális vállalat, vagy kézen közön olyan embernek a tulajdonában áll. Tehát szépen úgy van ez, hogy vásárolják föl a gyógyszergyárakat. Hogy az ő kezükbe legyen. Na és lényeg az, hogy nagyon nagy üzlet a gyógyszer. De ha az emberek nem betegek, akkor hiába gyártják a gyógyszert. És az embereknek betegeknek kell lenni ezért fogják és lerontják az emberek hangulatát hogy ezt elsősorban azzal tudják megtenni hogy az emberek olyan dolgokkal foglalkoznak amihez semmi közük amiben változást nem tudnak előidézni oké? Okay? Na most, ha egy ember foglalkozik olyan dologgal, amihez semmi köze, amiben ő változást nem tud előidézni, és kap egy problémát, akkor a problémáját sem fogja tudni megoldani. Világos ez? Mert ahhoz, hogy az ember meg tudja oldani a problémáját, legyenek gondolatai a probléma megoldásához, ahhoz bizony jó állapotban kellene lenni tehát egy jó állapotú ember egyszerűen képes a gondolkodásra egy rossz állapotú ember képtelen a gondolkodásra na most tehát egy rossz állapotú ember már ugye abból lett hogy foglalkozott más problémájával és kapott problémát és ezáltal mivel más problémájával foglalkozott rossz állapotba kerül. már a sajátját se tudja megoldani, még rosszabb állapotba kerül és akkor mivel rossz állapotban van ezért megtámadja a könnyedén mert az immunrendszer nem tud védekezni a baktériumokkal szemben, a vírusokkal szemben és a gombákkal szemben sőt nem tud védekezni ugye tudjátok azt hogy a szervezetünkben állandó sejtszaporulat van Mik fiatal az ember nagyobb a sejtszaporulat, ahogy idősödik az ember Csökken a sejtszaporulat, de míg él sejtszaporulat van. De ezeknek a sejteknek egy része, egy kis része nem egészséges. Tehát beteg sejt. A beteg sejtet fogja, az immunrendszer is levadászza, és ezáltal a beteg sejtek nem tudnak szaporodni. Oké? Okay? és maradnak az egészséges sejtek. Na most, ha az immunrendszer nincs toppon, mert az illető nem jó hangulatú, akkor arra se képes, hogy levadásza a beteg sejteket, amik szaporodnak. És ebből lesz a rák. Meg ezekből lesznek a ciszták, ezekből lesznek a az ilyen, ilyen jellegű dolgok, a daganatok, így van, világos ez? na most ha a szervezet így működik, mivel rossz állapotban vannak az emberek így fog működni ezáltal gyógyszerre van szükség, <gül> tehát elmennek az orvoshoz és az orvos gyógyszert fog felírni oké? Okay? Na most a gyógyszereknek meg van olyan hatása, képzeld el, hogy az összes gyógyszer, amit jelenleg előállítanak a bolygón, az mérget tartalmaz. Tehát a szervezet számára az a méreg, ami természet idegen. Világos ez? Tehát minden olyan anyag, amit beviszel, vagy beszívsz mindegy, ami természet idegen, az a szervezet számára méreg. És mivel a gyógyszerben egy csomó olyan anyag van, ami a, term ami a szervezet számára idegen, ezért a gyógyszerrel még több mérget visz be az ember. Világos ez? és az ember bevisz mérget a szervezetébe, a magyar nyelván nagyon jó mert azt mondja hogy mérges a mérges az onnan ered, hogy mérget tartalmaz a szervezet és ezáltal a megnyilvánulása a személynek mérges tehát egy olyan ember nem tud tartósan mérges lenni, akinek a szervezete nem tartalmaz méreganyagokat tehát azáltal, hogy mérgeket visznek be az emberek a szervezetbe, és a legnagyobb mennyiségben gyógyszerekkel tudsz bevinni. A táplálkozással nem tudsz annyi méreganyagot bevinni, kozmetikumokkal nem tudsz annyi méreganyagot bevinni, mint a gyógyszerekkel. Ezt csak úgy mondom. Ezáltal, ha felhamozodik a szervezetben a méreganyag, akkor az illető még rosszabb állapotban lesz, tehát a méreganyag rontja a hangulatát az illetőnek. Világos ez? Tehát elkezdődik a méreganyag felszaporulat, és a jó hangulatú emberből mérges ember lesz. Tehát rontja a méreganyag a hangulatot de tovább romlik egészen, tudod meddig tudja rontani a, a, az illető hangulatát a méreganyag? hogy az illető depressziós lesz depressziós, és utána majd depresszió elleni gyógyszert is szer, tudod? arra is van szóval. Tehát az egész egy ilyen csuka fogta róka, róka fogta csuka, tudod, ilyen kígyó belearapott a saját farkába, eset. Tehát gyakorlatilag előidézik azt, hogy az illető, nem, az illetők elkezdjenek gyógyszert szedni. Tehát most megnézed mondjuk a 60 év fölötti korosztályt a 60 év fölötti korosztálynak a nagy része, nagyon nagy része legalább egy gyógyszert szed. Általában a legtöbb, aki gyógyszert szed, az nem is egy gyógyszert szed, hanem Kettő, hármat, vagy van, aki egy marék rég Napi szinten. Ha gondolj bele, milyen biznisz ez? Tehát ezt a bizniszt, a gyógyszerbizniszt, nem tudom tudjátok-e melyik család indította el. A Rockefeller család így van. Így van? A Rockefeller család indította el, ha esetleg ez a család, mond valakinek valamit, <gül> ez a nép. Jó? Tehát benne van a 13, leggazda, nem legbefolyásosabb család tehát 13 legnagyobb befolyással bíró család egyike, méghozzá a második legnagyobb befolyással bíró család a bolygón a Rockefeller család a legnagyobb befolyással bíró család az a Rothschild család, jó? és a második a Rockefeller család, na szóval a lényeg az hogy Képzeljétek el, elérik az embereknél, hogy rossz állapotúak legyenek, és rákényszerüljenek. Nem. Rávehetők legyenek a gyógyszerszedésre. Tehát mondanám, nincs olyan betegség a bolygón, amire van gyógyszer, amit ne lehetne helyettesíteni, valamilyen gyógy nem tudom, elég világos voltam már. tehát bármi olyan betegség, amire van gyógyszer az a gyógyszer helyettesíthető lenne gyógynövényel. de te gyógyszert szedsz tehát például valaki szed nyugtatót gyógyszerbe ha nem nyugtatót kellene szednie, hanem nyugtató teját kéne innie világos ez? tehát minden ami gyógyszerben megvan, ami gyógyít az van a természetben természetes módon magyarul nem képez méreganyagot, persze, nem lesz azonnali hatása érted? De nem lesz mellékhatása. Mert a természettel barát anyagoknak, tehát a természet azonos anyagoknak, annak nincs mellékhatása. De az emberek ezt se tudják, hanem fejlesztik a gyógyszeripart. Gyógyszeri Azzal, hogy szedik a gyógyszert. Érted? tehát egy olyan világban élünk, ahol ahol az embereknek, mintha tök jó lenne, hogy tudatlanok, nem? hogy tök jól vannak a tudatlanságukban hát csak a tudatlanságát az embereknek kihasználják tudod? méghozzá nagy mértékben na nézzük meg, hogy igazából mivel is foglalkozunk, mit csinálunk az embereknek eljutatjuk azt a tudást. Nem csak tudást, hanem képességeket is. Sőt, gyakorlási lehetőséget is, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képessé váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére. Problémáik megelőzésére, problémáik megoldására, a célok elérésére. Továbbá az emberek és az élet jobbítására. És a lelki fejlődése. Így az emberek képesé válnak szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Az egyik fontos teremtői üzenet. Tehát ugye én már olvastam teremtői üzeneteket is, meg kaptam teremtői üzeneteket is. Ugye van egy érdekes fenti kapcsolatom, akik ugye segítenek abban, hogy ahhoz a tudáshoz, amit át kell adnom, ahhoz hozzájussak. Akik nyitottak a szellemi-lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük aki ezt nem teszi az nem éli meg az aranykort az aranykornak 2026-ra nem 2036-ra nem 35-re bocsánat 2035-re kell beköszöntönnie. tehát 2035-ben már aranykornak kell lennie Oké? Okay. Na most, tudáskérdés. De lehet, hogy most menjünk tovább majd, foglalkozok vele. PP az egyetlen szervezet, ahol élet, az élet és az ember működéséhez átadjuk a módszereket is. Nyilván nem az első részben adjuk át a módszereket. Az első rész az egy kicsit ahhoz hasonlít, Miért bármit, amit találsz a Youtube-on, olyan, ami, amiben megmondják, hogy mit kellene csinálni, de nem adnak hozzá módszert. Az, ők azért nem adnak módszert, mert nem tudnak módszert adni. Én meg azért nem adok módszert ott, mert módszert azoknak adok, akik itt a tanulóink. És ezt elmagyarázom majd mindjárt, hogy miért. Tehát azért csináljuk, hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján mert csak így kerülhet be az aranykorba tehát az aranykor a szeretet, béke és boldogság kora és oda nem kerülhet be olyan ember, aki erre nem képes mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van a lelki fejlődés hogy aranykor legyen mert most kell elég készítenünk, hogy 2026-tól 2034. december 31-ig minden feltételet megteremtsük, az aranykor létrejöttének. És 2035-ben már aranykor lehessen. Azért csináljuk, mert jelenleg olyan világban élünk, ahol van terrorizmus, zarnokság, káosz, korrupció, bűnözés, tudatlanság az aranykorban, ez mind nem lesz és az aranykorba az kerülhet be, aki már előtte legalább 9 évet fejlesztette a tudatosságát de erről még lesz szó tehát a tudatlanság egyébként minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere és 2035-től olyan, hogy gonoszság nem létező fogalom lesz az aranykorban tehát gyakorlatilag nem lesz olyan, hogy gonosz ember a lelki fejlődésnek hét szintje van ugye a legtöbb ember túlélés és biztonság szintjén működik tehát ahhoz hogy valaki a harmadik lelki szintre felkerüljön valahova tartozás szintjére kell kerülnie az nem valahova tartozás hogy én elkezdek tanulni és akkor tanulok amikor akarok az nem valahova tartozás tehát te például, amikor iskolába jártál, azért tartoztál az iskola közösségébe, mert egyszerre tanultatok. Ha mindenki akkor tanult volna, amikor akart, akkor ahhoz az iskolának a közösségébe nem tartoztál volna. Világos ez? Tehát ezt értsük meg, hogy akkor vagyunk egy közösségnek a tagja, ha ugyanabban az időben tanulunk ez azt jelenti hogy ezt az ugyan, ugyanannyi, ugyanabban az időt el lehet tölteni személyes együttléttel és ez a világon ugye több helyen van már az hogy személyesen együtt nézik az előadásokat vagy úgy hogy abban az időpontban otthon együtt tehát otthon nézi abban az időpontban az előadást amikor az előadás élőben megy tehát ha valaki felvételről nézi az előadásokat ő soha nem lesz még a valahova tartozási szintjén sem világos ez? ezt jó jegyezzétek meg tehát ugye ezáltal látod hogy nálunk lehetőség van arra hogy valaki igénybe vegye élőben személyesen, igénybe vegye élőben az interneten keresztül de igénybe lehet felvételről is, ha Netántán lemaradná. lemaradnál tehát ha nem lesz az életed része az azonos időpontban tanulás akkor te soha még a valóval tartozás szintjén sem leszel világos ez? és ezt mondom azoknak akik távol élnek Budapesttől mert ugye Budapesten van a központ, de távol élnek Budapesttől és azt mondják, hogy hát ők sajnos nem tudnak eljönni a rendezvényekre. Tehát a valahova tartozás, ha valaki nem tudja azt megcsinálni, például, hogy minden szerdán 6-tól és minden vasárnap fél 5-től odaüljön a számítógéphez, vagy a telefon bekapcsolja, és nézze az előadást. Ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor legalább havonta egyszer legyen ott a szemináriumon az a témazáró rendezvényünk. Minden hónapban van egy témazáró rendezvényünk, általában négy hetente, ritkábban öt hetente, egy évben tizenkettő, az a lényeg. Tehát legyen ott a témazáró rendezvényen Ha nem tudott lenni a témazáró rendezvényben messze van, akkor meg oldja meg hogy rendszeresen tudja élőben nézni a képzéseket. Világos ez? A felvétel azért fontos, hogy meg tud nézni másodszor is, harmadszor is, vagy akárhanyadszor is. A jegyzetét is felrakjuk a felvétellel együtt, csak kicsit késve. Mármint a jegyzet, az kicsit késve megy. Na szóval a lényeg az, hogy valahol a tartozás nincs úgy, hogy én nem teszem részébe az életemnek. Oké? Okay. Tehát én akkor tartozok valahova, ha az része az életemnek. Ha az nem része az életemnek, akkor én oda nem tartozok. Világos? Jó? Ráadásul a negyedik szinttől fölfele, hát igazából úgy van kitalálva a rendszerünk, hogy bárki létrehozhasson saját csapatot. Saját csapat azért kell, hogy megélj, rálás, inkább úgy mondom, rálást tudj olyan élethelyzetekről is, ami nem az életed, a te életed része, hanem más emberek életének a része. Egyáltalán nem mindegy, hogy hány embernek az életére lát, látsz rá. Minél több embernek az életére rálátsz, annál több élethelyzetet látsz és annál több élethelyzetből mások élethelyzetéből is tudsz tanulni sőt sokkal többet tudsz tanulni mások élethelyzetéből ha van egy nagyobb csapatod Na, ezért úgy van kitalálva a rendszer hogy bárkinek lehetősége van saját csapat létrehozására most kérdezem én akik itt tanulnak akár minttől megkérdezhetném egyesével akár, hogy a civil életedben ha valaki nem itt tanul nem, nem azt mondom tehát hogyha a civil életedben kivel tudsz beszélgetni szellemi dolgokról ha ő nem itt tanul én még nem találkoztam olyan emberrel aki itt tanul, és azt mondta volna, hogy ő a civil életében is tud szellemi dolgokról beszélgetni emberekkel. Nem tud. Tehát egyszer nem tud. Na most. Nem tudom, hogy számotokra mennyire fontos, hogy értelmes dolgokról tudjatok emberekkel beszélgetni én tudom hogy ez sok ember számára egyáltalán nem fontos és olyan baromságokról tudnak beszélni aminek az ég alatt a világon semmi értelme nincs, érted? na most akkor beszéljük meg hogy mi az, mi az ami ami értelmes az életben, jó? tudjátok mi az ami értelmes az életben? amire így van, ami változást tud előidézni saját magad vagy mások számára érted? tehát olyanról érdemes kommunikálni ami saját magad számodra, számára vagy mások számára pozitív változást tud létrehozni ha olyan dolgokról beszélsz ami nem hoz létre pozitív változást se magad, se mások számára akkor gyakorlatilag elszúrtad az időde. Világos ez? Na most, az idő az egyetlen olyan dolog, amit soha nem fogsz bepótolni, és soha nem fogsz visszakapni. Bármit elveszthetsz az életedben, újra tudod építeni, létre tudod hozni, Érted? Visszakaphatod az időt, az elvesztegetett időt soha. És az emberek, amikor kommunikálnak, megfigyeltem, figyeld meg te is, olyan dolgokról kommunikálnak, ami gyakorlatilag elvesztegetett idő. És utána szívják a fogukat, hogy nincs erre időm, nincs arra időm, nincs amara időm hát de basszus kulcs mennyi időt kommunikáltál olyan emberekkel aminek az ég világon semmi értelme volt mondjuk heti viszonylagban hány órát és a kommunikáció most mindegy hogy szóban történik vagy írásban mondjuk a messengeren keresztül vagy éppen mondjuk valami csetelés, vagy, vagy éppen mondjuk mit tudom, SMS, és mindegy, vagy telefonban beszélsz valakivel, és mindegy. Mi volt az értelme? Vajon előidőzete magad számára, vagy mások számára pozitív, vagy a másik számára pozitív változást. Tehát még ilyen alapvető dolgokon sem gondolkodnak el emberek, még ezen sem. Tehát az időt senki nem adja vissza neked, amit elszúrtál az az egyetlen dolog, amit nem tudsz visszaszerezni érted? tehát mindenkinek az ideje fogy oké? Okay? tehát érdekes módon csak az kerülhet be a hatodik lelki szintre kerülhet fel a hatodik lelki szintre aki megél olyan élethez, nem, rálát olyan élethelyzetekre is, amit ő nem élt meg. Tehát tudást nem lehet eleget szerezni, abból ezt értsétek meg. Tudást nem tudsz abból eleget szerezni, amit te élsz meg. Az kevés. Vagy megélhet sok mindent, csak akkor bele fogsz halni abban a sok megélésbe mert úgy lehúz az a sok megélés hogy belehalsz oké? tehát jobb hogyha van egy olyan nagy létszámú csapatod aminek rálátsz a megéléseire, az élethelyzeteire és abból okos emberként tanulsz mert ugye van egy mondás hogy az okos az a saját kárán vagy az okos az a más kárán tanul a buta meg a sajátján Sem. Sem. vagy azon se így van vagy azon se igen a lelki fejlődésed által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel és ez tíz életterület ez úgy működik bármelyik életterületeddel gond van az kihat a többi kilencre de bármelyik életterületen eredményt érsz el az pozitívan kiad a többire is na most könnyű problémát okozni ezeken az életterületeken vagy bármelyiken nehezebb jót csinálni ezeken a területeken ahhoz hogy az ember ezeken a területeken jót csináljon és jól csinálja a dolgait ahhoz viszont tudás kell és ez tíz életterület, ami befolyásolhatja a te hangulatodat, és a te életedet. Tehát az aranykor a szeretet, béke és a boldogság kora csak az kerülhet be az aranykorba, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve, legalább a küldetés, azaz a hatodik lelki szintre jutva, önzetlenül együttműködni mások. nagyon egyszerű, nem kell ebbe hinni, főleg azok az emberek akik ugye anyagi természetű és szellemileg nem nyitottak azok nem gondolják hogy ilyen létezik mint amit most el fogok mondani tehát ezen a bolygón léteznek olyan szellemlények akik az emberek életét befolyásolják ezeket a szellemlényeket úgy hívják hogy angyalok Ezeknek az angyaloknak a feladatuk az, hogy rendezzék az emberek életét akár pozitív, akár negatív irányba. Ezek a szellemlények megrendeznek élethelyzeteket, amit az az adott személy megél. Oké? Okay. Ezek a szellemlények kommunikációba tudnak lenni a lelkeddel, a testeddel. Hála Istennek nem is akarnak. <gül> tehát a lelkeddel tudnak kommunikációba lenni tehát a lelkednek akár utasítást tudnak adni mivel magasabb rendű lényekről van szó tehát a léleknek van 14 fejlettségi szintje tehát 14 fejlettségi szintje 7 az emberiség életében és 7 az emberiség utáni létformában. Az azt jelenti, hogy amikor az emberiség utáni létformáról beszélünk, gondolj bele, az egy jóval magasabb lélekszint. Tehát például, ugye itt mutattam nektek az imént, a hetedik lelki szint az a beteljesülés szintje. Tehát egy olyan lélek, amely angyalként így működik, ha tovább mennénk akkor az a nyolcadik lelki szinten van és nyilvánvaló hogy minél magasabb lelki szinten van valaki annál az alatta lévő szinteket annál könnyebben befolyásolja világos ez? tehát hogy te mennyire vagy képes embereket befolyásolni az, az ab, nem, hogy milyen lelki szinten vagy az mutatja hogy mennyire tudsz embereket befolyásolni jó? nem közvetve nem média eszközökkel, nem, nem direkbe világos ez? tehát nem különböző technikai eszközök segítségével, nem, nem, direktbe tehát milyen hatással tudsz lenni emberekre azt mutatja tehát mutatja az hogy te milyen lelki szinten vagy. Világos ez? Na most. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki angyalként működik, akkor az összes alacsonyabb szintű lelket, hozzáképest alacsonyabb szintű lelket, és most nem fő angyalról beszéltem, csak sima angyalról. Simán tudja befolyásolni. Világos ez? És minden problémád lelki eredetű világos ez? minden problémád, lehet az betegség, baleset, családi probléma vagy anyagi probléma minden probléma lelki eredetű magyarul a lelked idézte elő vagy hozzájárult hogy az megtörténjen, világos ez? jó, ja. na szóval visszamenve A tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább kilenc év. És torzítások elkerülése véget nem lehet sok helyen megcsinálni, csak egy helyen. Oké? Okay. Tehát ezért van kidolgozva egy életre szóló tanulási program. Oké? Okay. A tapasztalatok elsajátítása hát saját csapat nélkül hogy lehetne? tapasztalatokat annyit tudsz elsajátítani ha nincs csapatod amennyit te megélsz de a sok problémát megélsz akkor nehezen fogsz előre haladni világos ez? tehát ez úgy működik hogyha megnézed hogy az embereknek akiknek nincs csapatuk, sok problémát élnek meg hogy megéljenek élethelyzeteket hogy legyen tapasztalata, akinek van csapata az kevés, kevesebb, jóval kevesebb élethelyzetet él meg, érted? nem kell megélnie mert rálát a csapatában lévő élethelyzetekre tehát ezért ugye akinek van csapata azok jobb állapotúak mint azok akiknek nincs csapata mert az egyik akinek nincs csapata az problémázik Akinek van csapata, az meg segít a problémázóknak, hogy megoldják a problémát. Világos ez? De nem mindegy, hogy segítünk problémát megoldani, vagy nekünk van, mi szorulunk rá segítségre, hogy megoldjunk problémát. Világos ez? Nagy különbség. Hát ránézek az órára körülbelül ennyi fér bele az első részbe mertük volna tovább, csak akkor két órás lenne ugye a mai képzés, első rész 20 perc szünet lesz a két képzés között probléma megoldó kócsképzésünk van a második részben egészen meddig is? azt mondja de meddig tart ilyen? 8-ig, nem? 8-ig, igen, 8 -ig tart azon gondolkoztam, jó? Ja, és ha bármi kérdésed merült föl vagy meg nem értésed akkor keresd a szerveződet vagy a vezetődet vagy az igazgatódat és segít megoldani jó azt a kérdést vagy megválaszolni ezt a kérdést ha nem tudod ki a vezetőd, nem gond mert felkeresed az irodában a az elérhetőséget és ott megkérdezed, jó? vagy megkéred? köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást kívánok mindenkinek Itt a probléma megoldó kócsképzésünkön szeretlek benneteket, sziasztok!